Jag är här på Hörnet för att det är en bekväm miljö där jag kan göra mina läxor, bara med kompisar och kanske ta en fika. Jag tycker det är viktigt att Hörnet finns för att eh, många ungdomar bara stråsar runt i TV-centrum på eftermiddagarna, eller kvällarna, och eh, vet inte riktigt var de ska ta vägen att de kanske inte vill gå hem, men ändå vill vara med sina kompisar. Och då, det här är en perfekt mötesplats om man bara vill hänga. Liksom. Välkomna. Våga kom hit. Här är det jättetrevligt.